Morjes. Tällä viikolla se sitten tapahtui, eli Suomi jätti NATO'n jäsenhakemuksen tiistaina, allekirjoitettiin, ja keskiviikkona sitten lähti paperit tuonne Brysseliin. Tota, tämä on nyt tuntunut, kun päivittäin seuraa näitä otsikoita, niin tämmöiseltä hirmuiselta jahkailulta tämä asia, että on niin ainakin itselle ollut täysin selvää ja aivan valtavalle enemmistölle kansasta, että sen jälkeen, kun 24. helmikuuta Venäjä aloitti hyökkäyssodaa, että tämä NATOon liittyminen on ainoa vaihtoehto. Ja tota, nyt sitten tässä on niin tullut myöskin tämmöistä turhautumisen tunnetta, että Helvettiäkö tässä nyt jahkaillaan, mutta nyt kun katsoo jälkikäteen tätä tilannetta, niin alle kolme kuukautta siitä hyökkäyssodan aloituksesta niin Suomi jätti jäsenhakemuksen. Eli tämä kuitenkin meni jälkikäteen katsottuna tosi näppärästi ja ripeästi. Ja kun ottaen vielä huomioon, että kaikkia näitä edustuksellisen demokratian kiemuroita tässä noudatettiin. Ja sen lisäksi sitten saatiin tuo Ruotsikin suostuteltua mukaan samassa aikataulussa, mikä on, on totta kai niin kuin skandinaavian turvallisuuden kannalta hyvä asia että nämä hakemukset jätettiin samaan aikaan. No nyt sitten tietysti on tullut mutkia matkaan tolta Turkki suunnalta kun Turkin presidentti Erdogan itsepäisesti vastustaa tätä ved vedoten kaiken näköisiin sisäpoliittisiin ongelmiin jarruttaa tätä prosessia. Ja, tuota, nämä vaatimuslistathan on, on silleen aika outoja, koska ne ei liity millään tavalla niin NATOon tai Suomen ja Ruotsin NATO-kelpoisuuteen. Suomi ja Ruotsi täyttää kaikki ehdot, mutta tämä on semmoista että pitää koittaa lypsää mahdollisimman paljon irti ja sisäpoliittisia irtopisteitä kerätä, koska Erdogan on diktaattori, tai ainakin haluaa olla sellainen uusi ottomaani sulttaani. Tämä suurvallan, suurvallan tota, varjo painaa siellä. Eli hyvin samanlaisia metodeja käyttää kuin itse Vladimir Putin. Ja nyt sitten positiivista on, että kuitenkaan Unkarissa, jossa on myöskin tämä demokratiakehitys aika huolestuttavaa, niin siellä kuitenkaan ei ole vastustettu tätä Suomen ja Ruotsin hakemusta. hieman yllättävää, mutta hyvä näin. Mutta sitten tässähän kyse on myös NATO:n uskottavuudesta. Eli yksi Erdogan ei tätä mitenkään pysty kyllä loppuun asti ää, pysäyttämään näin uskon, koska kyse, kyseessä on NATO-uskottavuus, jos Suomen ja Ruotsin kaltaiset niin sanotut mallivaltiot, jotka täyttää jo etukäteen kaikki NATOn vaatimat edellytykset, niin jos heitä ei saada ää, liitettyä tähän Puolustusliittoon, niin mitä helvettiä se NATO voi päättää? Niin se on todella todella kova kolaus koko Puolustusliiton uskottavuudelle, jos tämmöistä verrat tai simppeliä juttua ei saada päätettyä. Ja nyt sitten äh, Yhdysvallat on osoittanut vahvan tukensa Suomelle ja Ruotsille, ja tämä on tietysti se asia, joka eniten merkitsee. Ja kyllä jos tämä Erdoganin venkoilu kovin pitkälle menee, niin aivan varmasti diplomaattista tulitukea on. On saatavissa USA, Briteiltä, Ranskalta, mitkä on näitä isoja Naton valtioita. He eivät kyllä, he ei ole heidän intresseissään päästää tätä tilannetta siihen, joka uhkaisi Naton yhtenäisyyttä. Ja nyt sitten kesäkuun ihan lopussa on Naton huippukokous Madridissa. Niin. Tämä on varmasti semmoinen viimeinen paalu, jossa se asia lopullisesti ratkaistaan toivottavasti jo ennen sitä, mutta tämä kesäkuun loppu on varmasti se ihan viimeinen merkki, jossa se taatusti hoidetaan tämä asia. Mutta kyllähän tästä lehdistö saa makeita isoja otsikoita, mutta asiassa näen, näen, että tämä on kyllä tämmöistä Erdoganin sisäpoliittista venkoilua ja tuota, hänhän on kyllä vaikea, vaikea ihminen ja on ennenkin niinku tällaisia kansainvälisiä yhteisöjä ihan suruutta kiristänyt esimerkiksi EUn kanssa EU on tehnyt Turkin kanssa tämmöisiä pöytälaatikko-sopimuksia liittyen pakolaisvirtoihin, koska EU ei tietenkään halua sellaista pakolaismassaa, joka tuli esimerkiksi 2015. Ja on sitten Erdoganin kanssa tehty diilejä, että siellä pidetään rajat kiinni. Ja tämä on semmoinen kiristysruumi, jota Erdogan aina EUta vastaa voi käyttää, kun jokin ei mene Turkin omien intressien mukaan. Eli tota, hyvin hankala tapaus on tämä tota, islamistinen diktaattori Erdogan. Ja varmasti niin kun, ää, maailmallakin nähdään tämä, tämä tilanne, että Suomen ja Ruotsin Kansainvälispoliittinen maine on varmasti parempi kuin Turkin. Sen uskallan väittää, kysyästästä brittiläiseltä, ranskalaiselta, amerikkalaiselta, italialaiselta, keneltä tahansa kansainvälistä politiikkaa seuraavalta henkilöltä, niin taatusti kyllä. Enemmän on luottoa sitten Suomeen ja Ruotsiin tähän, jaksa uskoa. Mutta äh, iltapäivälehtien dramaattisista otsikoista huolimatta, niin tämä asia kyllä tulee tästä lutviutumaan. Mutta tämmöistä jarrutustaktiikkaa nyt käytetään, jotta lyps, saataisiin lypsettyä jotakin sitten omaaksi hyödyksi. Ja tietysti, kun tässä nyt on, on tämä Erdogan ja Turkki yksinään jarruttamassa ja ei oo ketään muuta niin kuin tässä samassa rintamassa, niin kyllähän se pitemmän päälle aika heikolta näyttää. Että varmasti siihen lypsämiseen stoppi tehdään. Tai sitten jos ei, niin yksi kaveri heitti tuolla netissä aika jäätävää, että sittenhän täytyy vallottaa Konstantinopolia ja ajaa ottomaanit itään, että Paaville vaan puhelua ja ristiretkejä matkaa. No tämä on tietysti vitsi, aika brutaalikin semmonen. mutta kyllä se tästä lutviutuu. Tämä Suomen ja Ruotsin NATO-hakemus ja hieman nytten hidasteita, mutta ei esteitä, näin uskon. Kiitokset katsomisesta ja ensi viikolla uudella aiheella. Moikka!